السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله كيف حالكم يا شباب كيف؟ انا قالي خليني ابلش بالجيم بلاي حابب اطلب منكم ان تدعموني بسلسله الجيم بلاي ان شاء الله اللي انا راح ابلش فيها وان شاء الله بعدين مستقبلا راح اسوي بث مباشر ثاني طيب قالي حابب انكم عدت امور اول شغله قالي انا معي ايباد 7 اللي بيسال شو معي جهاز معي ايباد 7 وذكرته 32 يعني صور جيم جيمينج كنت انا ذكرته ثاني شغله الايباد 7 هلا صار فيه لاج كثير بالفيديو ما بيبط ما بينكم اللاق بس انا عندي لاق كثير خصوصي لما يكون عندي تيم تيم 4 مثلا بصير عندي لاق مو طبيعي وما عندي انا لابتوب منتج عليه ببعث المقطع من الـ من الايباد للموبايل ومنتج من الموبايل برفعه النت، حتى النت انا عندي ضعيف، انا باختصار حديث انا بارك في سوريا وفهمكم كفايه يعني بتعرفوا شو الوضع بسوريا، بس أول هذا كنت اللي حابب نوهلكم عليه، وهلا بترككم مع الجيم بلي، الجيم بلي فيه كميه جلد كثير كويسه والجيم كان حلو كثير بس ولكن النهايه كانت حزينه، رح هلا مع المقطع مشاهده ممتعه. شحال بسوي هاذ اصحابه ياخذوا بالسلاح هريته وارجعوا نطلعوا يا يا ابني <تصفيق> شلته تركته اي شو يلا ضروها واتش اوت واتش اذا لازمك شيء احكي لازمك تعالي تعالي هدي عليك مين عليك في واحد منهم بلع هيك كبا. من اي طرف اللي بدو واتش اوت واتش اوت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 واتش اوت وأنا عليه ¡Vete a ¿Lo ha dejado lo enemy's ahead Hello <laughs> in my upampa is كان قدامي ثلاثة ثلاثة قدامي دم الطلقة الثانية ما بدي اخليه هوني هون ما لا ما في واتش آه اوت ما بيبينوا علي واتش اوت آه واتش اوت هدي هدي هدي هدي ما شفتهم اصلا لا الهاتف يلا بس في واحد يمين يسار هون باليسار شفت ورا القبادات تمام ثلاثه كان اثنين لا ما ثلاثه وين نط عشان اشوفه امشي لف وله كان فيه من اثنين انا اللي برجع خلاص طلع في سلمان خليني اعول جاي عادي عادي Mark not location, Ethan. I'm not going to on the hollow.